خلفها بين ضلوعي ونصفه الاخر على واجبنا اه يا دنيا من امام عين غير حرماني وشوقي والعناء نصفي ذاك الخلفه بين ضلوعي ونصفه الاخر على واجبنا باد جرحي يستغيث بدمعي وستنا بالامس عنها في خنا خيّ السبيب بأدوار وانت أنا عنها في قبل ما موت الصيني يوم كاس لم واقفي حالي على دنيا الفنا. من قبل ما موت الصيني يوم كاس الهنا لم لم حالي على دنيا الفنا. قبل ما في يا من ومن عذبتي القلب يا من ومن ربنا انت جرتني وانت دعني وانت بستاني وراضي بالجناح انت وجداني وسلوى خاطري وانت جرة قالي ربنا لم ترى عيني ساري ويمني لا ولا عيني ساري ويمني لا ولا شاف هنا ولا هنا انت اجداني وسلوى خاطري وانسد الرأساقها ربنا نفسر عيني صار ويمني